اقبلي يا أم عمار مثل بدر البدو اقبلي والغيد لأجلك يدق الناس لها ضلتك يا أم العرسان أبهرت كل الحضور حي اشوفك يا سموال حلا بنت الحشور، اقفلي يا أم عمار مثل بدر البدور، اقفلي والغيتي لجليك يدق كلنا سنة طلتك يا ام العرسانه بهرت كل الحضور، حي شوفك يا سموال حلا هيبتك إيه يبو إيه وزينك ما توافي هالسطور، وأنت يا الشيخة على مان يحبنا اللثام، هيبتك يبو وزينك ما توافي السطور وأنت يا الشيخة على مان يحبنا اللثام، إفرحي يا بنت أبو ماس ليلة الصبور، في زواج عمار حسى فرحة جداية والله يبارك لعمار وأيام السرور، بأجمل أيام العمر بينه الله مرار سعد والله كاسب الطيب فعله ما يبو كاسب الم دا رمزان فخر علي المقاب فزعته حيه وفوق السما في الكر وابو عمر بالمراقين له فحول مثل شيخ ضايع الصيت للدار نعمور للكرم والطيب والله نسمعه نسمعه ابو عمر لابس الم اجتصا من لا يضوء شيخ الركبان يرقى على متنس من الله هل من دفر ذكرى وضحونه على مر العصور ايه ايه ايه ابو عمر بلقي ايه كما كمام السماء ايه طلت ترجع ايه لمطالب غراينا الشور الرجال للموايدي في مدها الحشاق الشور والله انهم يدقون النحور دوم عند عندي دوره الحساب لابت الربان وانجازي صعبه الامور كاسرين اطلق شنبتم في عين الخصام والخدام الله يدي ما السعادة والسرور يجعل الافراح في داركم دايم دوام وافراح يا أمة عمر يا سليلة الصبو في زواج عمر عسفار حيطك دايم دوام هبتك هبه وزينك ما تنوف في وانت وانتي يشيقها على ما يحب هبتك هبة وزينك ما توفي